اهداء من محمد بن سعيد بن جار الله الي ابنته الدكتوره هوازن بمناسبه تخرجها من الماجستير خرجة والكون كلها باسمها يتباهى، الأولى ما هي الأخيرة بنتنا الدكتورة، سلم من بارك خطاها سلم من رباها، والله إن الماجستير بيدها دستوره، فيها وازن بنت محمد نبتدي معناها، والقصايد فيها وازن والله إنها فخورة، بجدها وإصرارها جابت لنا من أقصاها، علمها الغانم من عميق بحوره، الدكتورة احلامها بمبداها وصلت خلت وراها عالم مقهوره اللي الليلة بقت حاجاتها من علاها لثقيلة بنت ابوها معهل المغمورة بنت محمد بن جار الله اللي بطويلة جاها الجار الله فخر خيراتهم منثورة أمها تفخر بها يا حواسن ابراهيم بنيت الدنيا بخرب وبصخه معموره خرجها والكون كله بسمها يتباهى وانا ما هي الاخيره من سنه دكتوره سلم من بارك خطها سلم من رباها والله ان ال جدها وصغارها جابت لنا من اقصاها حلمها طيب الغانم تجيده من عميق بحوره الدكتوره حققت احلامها بمبداها وصلت وخلت وراها عالما مقهوره هوازن اللي لا بغتها جاتها من اعلاها لا الثقيله بنت ابوها ما هي المغموره بنت محمد بن جار الله اللي الطويله جاها الجار الله فخر خيراتهم منثوره اربى او تدعي لها بدعاء وانصري ببنتها اليوم هي مسروره الف مبروك التخرج يا هوازن ابراها بنيتك دايم بخير وبرقه معموره بنيتك دايم بخير وبرقه معموره